Sportsérülés kapcsán keveredtem az Anami tornával kapcsolatban, Elmentem egy ilyen háromúrás gyakorlásra, és közvetlenül előtte szerzett friss sportsérüléssel, tehát igazából még a kezemet sem nagyon tudtam mozdítani a háromúrás gyakorlás során, de a gyakorlatok végére éreztem némi javulást, és másnap reggel teljesen megszűntek a szai.